تصرفاتي انا عمري ما كنت لا كنت مطاطي مظاهرات ورصاص مطاطي الدم بدم يحكم محطاطي انا اكلمك النهارده النهارده النهارده عن البلد اللي احنا عايشين فيها بحبك بس خلص مشاكل وعشان ابعد لازم اهاجر بلادنا خلص محتاج الراجل شوف بدون على الناس طعم ايامنا الجاي مر مش شفته كتير واتكرر من كل يودك قوم واتحرك وابدا قرر تمشي طريق مع انوار شاد اللعب مع الكبار يبقوا اختارتوا تكونوا صغار مش هرجع تاني انا نار انا طول عمري من الاحرار لسه هتشبك اسرار والتكرار تكرار اكيد بيعلم اللي خد براءة مكتسب الكسب وكل واحد كان يشجع المشروع قفل بس عن الموضوع دماء شهداء ورئيس مكلوع قلب الام بات موجوع عليك بنهر دموع الحق بصوت مسموع عايشين بالزق مفيش رجوع نهر دموع كتبتوا الدنيا دوم القباع ولسه ليكوا هنا اتباع حق الشهداء فين ضاع عايزين تغيير الاوضاع كل, كل واحد خد مصلحته وصوت الظلم عالي سماه حتى بصورة ثوره ما ماتخافوش سلمولي طب مين يحميني هنا غرامة عمرت سلاحي لملت جراحي خبيت اسراري حررت افكاري بصيت لنفسي لقيتني منسي يا دنيا كفايه وبيي حسي انا عارف انك يوم هترسي بس ساعتها هتفهم درسي وبرغم كل حرسي انا لو قتلو مش هرجع تاني وهيبقى كلامي اللي هيحيين عطلانين ومن سنين فهم كبير انا البرنس تقدر تقول انا الامين وقتي كتير وانا كبير وجروب كتير ولسا أوضاع تهيطين في ناس حبايبنا وميتين قلوبنا موجودين ايام واخدانا الحد فين عالين عارفين الصح من الغلط اوضاع غريبة خلت عقلي فلت عايشين ومسلمين من عادانا متحاربين مع ان اصولنا مسلمين محاربين ومجاهدين عادانا خدوا رضينا كتير خدونا الدنيا و راضيين الحرب الجاية على الافكار علشان تنسى الاسكار لو اتفككنا في الدنيا ده ان اولاد سامي هيحتلونا في ثانية ولو يوم يحصل دخلوا بلادنا من اسوا الاسوا, الاسوأ هيكون حالنا الوحده نعدي المحنه من الامي خلاص ما بقتش بشوف قدامي على اعدائي انا دايما دم حامي عايش ليا هدف سامي محدش هنا في مكاني بصيت الوضع من منظور يا دنيا في صغوري واكيد هيجي دوري وهترموني في المقابر تدفنوني سابر فيها والد تدفنوني هيعدي الوقت وهتنساني الدنيا تاني على I'm mm -hmm.